Vei subliniere tip proaste pentru fracii Becali, Victor subliniere i Giovanni, taxabii de judecătorii de la Curtea de apel. O nouă veste proastă pentru fraci Ioan sublinierei Victor Becali. Cei doi, reîncarcerați dupsenchinca din dosarul numit pentru judectoare, trebuie să achite o Subliniere la ANAF. Subliniere-i Victor Becalii Subliniere-i pot lua de la mai bine de 1,17 milioane lei, sume pe care anafle solicit începând cu anul 2008. Banii provin dintr-o decizie de impunere din anul 2015 pe firma de management sportiv a fracilor Becalii. Decizia a fost înscontestată în instant de cetre cei doi, potrivit România TV. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucure ti au decis recent ce suma trebuie peletit, scutindu-i pe fracii becalii de plata unor taxe sublinierei impozite începând cu 2003, pe care magistracii le-au considerat prescrise. Ioan Sublinierea Victor Becali se află în acest moment după gratii ei fiind condamnați pentru mituirea judectoarei Gianina Terceanu. Anterior, ei să liberați condiționat după câțiva ani de închisoare în dosarul transferurilor.